Doncs a la Guantes es tracta d'una sèrie de 35 imatges en blanc i negre disparades amb mana lògic, sobre el barri de la Boca de Buenos Aires, que és un barri on vaig viure durant un temps i tracta una mica de les dualitats que es viuen en una zona que està molt propera al centre de Buenos Aires i malgrat això viu unes realitats molt diferents del que és el centre de la capital. És una zona bastant pobra, bastant degradada, però tot i així amb molta vida als seus carrers i amb molt amb molt d'aguante entre la gent que viu allà. Doncs això va ser fa 3-4 anys aproximadament. El interessant d'aquest projecte és que no va ser una decisió en realitat el fet de fer-lo, sinó que, que em va succeir, dir, tota aquesta gent que apareix a les imatges i les realitats viscudes allà. No va ser un projecte molt menys formalitat. Com anècdota així, molt puntual, recordo la nit de Nadal eren tot dones i tot nens al eh, sopar de Nadal. Hi havia molt poca presència dels homes i és una de les parts que em va, que em va sobretot sorprendre més, la quantitat de, de nens i mares que aixecaven moltíssim aquest barri a l'aguante, en molta part venia per part de la dona. El blanc i negre és el format en què sempre treballo per norma general, però al ser un, també una sèrie molt de contrastos, el fet de treballar un blanc i negre també va ser una idea, va enfatitzar un cara més.